اقبلت بنت الحساب أم العروس مثل ورد الكون ينفح عطرها أم أحمد نورت أم العروس فقط وحصري على زفات لحب العروس زفة كاملة بالأسماء الاتصال على صفر خمسة سبعة تسعة تسعة ستة واحد صفر من خارج المملكة صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة ستة أم العروس مثل ورد الأرتونة فقط سبعة خمسة ستة سبعة سبعة ستة اثنين من مضى الجدود فقط. واحد صغير على تلفات احنا العرب. طلب الهاتف بالاسماء. الاتصال على سبعة ستة سبعة ستة سبعة. سبعة ستة سبعة خمسة واحد سوم عبد الرحمن. عبده من مضى خمسة ونحن على مطلعين من لو كانوا حشود علي ما يوم ينعس جمرها وفرنا العروس منا من نسلكه السحوب ما تنطق <تصفيق> الا عبرها ال احمد الاصيل الاسود ان خلق الله سماها وبرها وحصري احمد فخره <تصفيق>